شير واعجاب ومتابعه أولاً الناس اللي فتحات معانا على فيسبوك وتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي جميله يبقى انتي مرزه أنك تحت الحلقه ده هي ولو مش عاوزه يبقى قومي يا تقفلي مش مرزه انت ولا هي تحصل الجمال يا ستات كلنا فاكرينه حاجه كده وقلاص اش اش بودره على شويه كحل على شويه روز ما يعرفوش ان فيه جمال اثمن من كده هو بيتدل للجمال الخارجي راوي أول حاجة لازم تعمليها انك تهتم اوي بالجمال الداخلي زي ما بتهتمي بالجمال الخارجي يعني اللي هي روح اسلوبك طريقتك اتفاهمتك لسانك الواحدة يا اختي بتشوف بنات بيقولوا الفاظ ألعن من الفاظ الشباب قال ايه روشانة ولا تلاقيها حاطه قربك في الفنها تحسيها لما بتكلمك بلاعه وطافحه وممكن تكون جميله اوي من بره يعني ان لا ياخدك من جوه اخييييه على دهنة نماذج إحرج على تنمر على الفانعه لو طين على حركات في الحياه والنبي لو انتي رسمت وشك ودهناه دهن كده هيقفر فيك طول ما انتي من جوه طينه والرجاله بقي ما تحبش النوعيه ده هيك ولو حاصل وخدك هياخدك يتعايق بيك وبعدين يرميك اصل الواحد لسان وروح تاني حاجه لما تهتمي بلسانك وترطبيه وتعرفي انت تتكلمي وانت تصمتي وانت تردي وانت تسامحي ولما تهذبي روحك وتطوري من شخصيتك وتتعودي الابتسامه تبقى على وشك وانسانيتك تبقى شكلك هتلاقي تلقائي شكلك الخارجي احلى ما يكون ومن غير مكياج ولا احزانوم انما احنا بقى زي نمد البر نحب قوي نهتم بوجهات المباني إنما الشقه من جوا جايفة ونيل طب ليه تكوني نيلة وطنة يا حبيبتي وانت في ايدك تكوني صافية وحلوة ثالث حاجة لو اتعلمتي حاجة من خالتك لا تنسيش تعميل الشير والاشتراك في القناة وتفعل الجرس وكمان ما تنسيش تطبعي صفحتنا يا حلوة منك ليها علشان بقى ايه تبقي حلوة من جوا وتوصلي لللي خالتك قالتلك عليه Oh. <laughs>